עד כה, הפעמים בהם הגדרנו בעזרת משתנים, היו הגדרה של אקומה בעזרת משתני אחד. מה שנתחיל כעת בשיעור הזה הוא להגדיר שטחי פנים בשלושה מימדים בעזרת שני משתנים. נתחיל בדוגמה של טבעת טורוס. טבעת, או יותר שיותר מקובל, צורת סופגניה. אנחנו יודעים כיצד סופגניה נראית. ננסה לצייר את זה כפי שבאמת, אבל אין לנו צבע מתאים מסופגניה, אז טוב, נסרטט את זה בירוק. הסופגניה, הסופגניה נראית משהו כמו זה. יש לחור במרכז, ואולי הצד השני של של הסופגניה נראה משהו דומה לזה. אנחנו יכולים להוסיף לזה הצללות, יכולים להוסיף להצללה כזאת. זאת הדרך לצייר משהו דומה לסופגניה. כיצד אנחנו יכולים לבנות את זה בעזרת שני משתנים? מה שאנחנו רוצים לעשות, אתם יכולים כבר לראות את זה, סופגניה, אם היינו מציירים כאן צירים, זאת היא שלנו, נצייר כאן כמה צירים, נגדיר כי יש לנו ציר Z שעובר כאן ישר מעלה ומטה. סרטטנו אותו כאן, הסופגניה נמצאת קצת בשיפור על ציר Z, אותו גם מעט הצידה. ציר הZ שלנו עובר ישירות דרך המרכז. מרכז של הסופגניה. הדבר הזה ששם נראה כי זה יהיה יותר euh, בציום, יותר מכל דבר אחר. זהו ציר ה שלנו, וכעת אתם יכולים לדמיין את ציר ה-Z עובר דרך שם, ואחר כך יוצא מכאן. זה יהיה ציר ה-X שלנו. זהו זה ציר ה-X שלנו, וכנראה שציר ה-Y שלנו, ייראה משהו כמו זה. הסיבה היחידה לכך שאנחנו מציירים זה באופן הזה, כי אם מדמיינים את החתך של הסופגניה הזאת, נסרטט את זה יותר ברור, אבל החתך של הסופגניה בצירים של X, Z ייראה משהו כמו זה. אם אנחנו רוצים לחתוך את זה בצירי XZ, זה ייראה משהו שדומה לזה. זה יהיה החתך. הוא ייראה כלפי חוץ ואנחנו לא חושבים על סופגניה מלאה, רק על שטח של הסופגניה. לכן זה ייראה כמו זה. אם תרצו לחתוך את בצד החיובי של ציר... צירי ZY, זה יתקבל כמעגל שנראה כמו, אה, דבר... כמו דבר שדומה לזה שכאן. ואם תמשיכו כאן החוץ, תקבלו של מעגלים. אם תחשבו אל זו, זו קבוצה של מעגלים, ענה סביב ערוץ ה-Z. חשבו לכך באופן הזה, זה ייתן לכם אינטואיציה. טובה, לדרך הטובה ביותר לתיאור הדבר הזה. נעשה זאת בדרך הזאת. נתחיל רק עם צירי z y נסרטט את זה מעט יותר מסודר ממה שעשינו עד כה. זהו ציר ה-Z, זהו ה זה. ובואו נגדיר כי המרכז של המעגל הזה, נאמר כי, כי הוא שרוע על, אתם יודעים, הוא יכול להיות כאשר חוצי מצירי ZY, המרכז יושב על ציר ה-Y. לא סרטטנו את זה, נקי ומסודר כאן, אבל אנחנו, יכולים, אנחנו מקווים כי אתם יכולים לראות את זה. כלומר, זה נמצא כאן על ציר ה-Y. כעת נגדיר כי המרכק הוא באורך B של הטבעת הזאת, או מציר ה-Z הוא זה תמיד יהיה במרכק של B. זה תמיד, ואם תדמיינו את החלק של הסופגניה, נסרטט כאן את החלק העליון של הסופגניה. אם נסתכל מטה על הסופגניה, נסרטט כאן. סופגניה, אם תסתכלו עליה כלפי מטה, זה ייראה משהו שדומה לזה. ציר ה-Z פשוט יצוץ מכאן ישר החוצה, וציר x ימשיך כלפי מטה, כמו זה, ואז ציר ה-Y ילך ימינה, כמו זה. אתם יכולים לדמיין שאתם מפעים מעל זה. אנחנו יושבים על ציר ה-Z, מסתכלים מטה לסופגניה, זה ייראה כמו זה. אם אתם מדמינים את החתך הרוח בי, המעגל הזה, המעגל הזה שכאן, החלק של המעגל, אם אתם מתבוננים מטה, ייראה כמו זה. והמרחק הזה, B, הוא המרחק מציר ה-Z, אל המרכז של כל אחד מהמעגלים, אז המרחק, נסרטט זה בא... באותו הצבע, מהמרכז, אל המרכז של המעגלים האלה יהיה b זה ימשיך ללכת לכיוון המרכז של המעגלים b זה יהיה b וזה יהיה b גם זה יהיה b מהמרכז של הטבעת שלנו, עד המרכז של המעגל שלנו שמגדיר את הטבעת, זה של b אז המרחק הזה שכאן, המרחק הזה שכאן הוא b ומהנקודה b אנחנו יכולים לדמיין יש לנו רדיוסים, רדיוסים ר a כלומר, למעגל הזה יש רדיוס באורך A. המרחק הזה שכאן הוא A. המרחק הזה שכאן הוא A. המרחק הזה כאן הוא A. המרחק הזה שכאן הוא A. אם מסתכל על המעגלים האלה, יש לו רדיוסים של A. מה שאנחנו נעשה כ יש לנו שני משתנים. האחד הוא הזווית שהרדיוס הזה יוצר עם אמישור XZ. אתם יכולים לדמיין את ציר ה-X יוצא מכאן. נסרטט את זה באותה צבע אה אתם יכולים לדמיין שציר ה-X יוצא מכאן, זהו המישור XZ, משתנה 1 יהיה הזווית שבין... הזווית שבין הרדיוס והמישור XZ, אנחנו נקרא לזווית הזאת, או למשתנה הזה, אמ�... אנחנו נקרא לו... נקרא לו S, כאשר S נע בין 0 עד 2 פי, נע מ-0 עד 2 פי, כאשר ה-0 תהיה הנקודה הזאת ממש כאן. וכאשר זה יהיה שני פאי, אתם תקבלו מעגל שיראה ממש כמו זה. עכשיו, יש לנו רק משתנה אחד. מה שאנחנו רוצים לסובב את המעגל הזה סביב. מה שסרטטנו עכשיו זה המעגל הזה כאן. מה שאנחנו רוצים הוא לסובב את כל המעגל סביב. בואו עוד משתנה. המשתנה הזה נקראתי, וניקח כעת שוב את מבט ה-L. זה הולך להיות מעט יותר מסורבן, נסרטט עוד מבט ה-L, ואתם יכולים להבחין כי הכל בעצם זה נראות. נגדיר כי זהו ציר ה-X וזהו ציר ה-Y. אמרנו כי אנחנו מתחילים כאן עם מישור ZY. אנחנו במרחק B מציר z אז המרחק הזה הוא B. בסרטוט הזה ציר z פשוט יוצא לכיוון שלנו. הוא יוצא מהדף החוץ, אנחנו מסתכלים לשירות מטה. זה בדיוק אותו מבט שראינו כאן. ומה שכעצר תתנו, כאשר S שווה 0 רדיאן, אנחנו הולכים להיות כאן בחוץ, מרחק רדיוס אחד, לאורך ציר ה-Y, ואחר כך אנחנו נמשיך ונסובב. אנחנו נסובב סביב. אנחנו הולכים לסובב וזה ינו את כל הדרך חד לכאן. זה כאשר אנחנו ממש שם, ואנחנו חוזרים מטה. אם אנחנו מסתכלים על החלק העליון של המעגל, וזה משהו כמו זה, כדי לעשות סופגנייה, אנחנו חייבים לסובב את כל המבנה שסביב ציר ה-Z. זכרו, כי ציר ה-Z הוא יוצא החוצה ממסך הווידאו שלכם. כעת, כדי לסובב זה, אנחנו לסובב את הזה ציר ה-Z. וכדי לעשות זאת, אנחנו נגדיר משתנה שהוא עד כמה עלינו לסובב זה. זה קורה כאשר אנחנו מסובבים 0 רדיאנים. בנקודה מסוימת אנחנו, כאן, ואנחנו... אנחנו זה, זה גם can be, שלנו ייראה כמו זה. זאת هي, כנראה הנקודה הזאת על הסופגניה שלנו. והנקודה הזאת אנחנו חייבים לסובב אותה נניח פי רדיאנים. המשתנה זה של עד כמה אנחנו נעים סביב ציר ה-Z, ציר ה כמה אנחנו נעים סביב בדרך הזאת, אנחנו נקרא לו T, וגם T שתנה בין 0 לבין 2 פי. אנחנו רוצים לעשות זאת ממש ברור, נסרטט את המקור שאנחנו ממפים ממנו. אל שטח הפנים שלנו, כדי שנבין זאת לחלוטין. נסטרטט קצת ואחר כך נדבר על איך אנחנו יכולים ממש להפוך את זה בעזרת משתנים לכדי פונקציה של וקטורי מיקום. פונקציה של וקטורי מיקום. ממש כאן נקרא לזה ציר T. וזה, זכרו כמה אנחנו זזנו סביב צבי... ציר Z שכאן. ולזה שכאן למטה נקרא ציר S שלנו. אנחנו חושבים כי זה יעזור להמחיש קצת את הדברים. כאשר S שווה ל-0, ואנחנו משנים רק את T, ושניהם הולכים להשתנות בין 0 לבין 2π, זה שכאן זה 0 וזה שכאן זה 2π, הרשו לנו לעשות משהו תוך כדי, זהו π, זה ברור שזה יהיה π חלקי 2, וזה יהיה 3π חלקי 2. נעשה אותו דבר עבור T. ציר... זה יעלה עד ל-2π, נעשה זאת. אנחנו נעלה עד לשני פאי. אנחנו באמת רוצים שתראו זה, בגלל ש... שאז המעבר על המשתנים פשוט ברור מאליו. זה שני פאי, זה פאי, זה פאי חלקי שניים. וזה יהיה שלושה פאי חלקי שניים. בואו נחשוב על כיצד יראה אם אנחנו נחזיק את S. קבוע ב-0, ונשנה רק את T 0 לבין שני פאי. נסמן את, הצ... את זה בצבע האדום, ממש כאן. אנחנו מחזיקים את S קבוע, ואנחנו רק משנים את המשתנה לשני פי. זה, אם תחשבו על כך, יצור פשוט עקומה בשלושה מימדים, לא שאת אכפנים, בגלל שאנחנו משנים כאן רק, אחד, רק משתנה אחד. בואו ננסה לחשוב מה זה. זכרו, S هو, נסרטט כאן את הצירים שלנו, זהו ציר x וזהו ציר y שלנו, וזה יהיה, הסרטוט נעשה פחות ופחות ברור, וזהו ציר ה-Z שלנו, ברור. למעשה נסרטט כאן את זה מעט יותר גדול. אנחנו חושבים כי זה יעזור לכם לראות את זה, כל בסדר. אז זהו ציר ה-X, זהו ציר ה-Y שלנו, וכעת זהו ציר ה-Z שלנו. עולה מעלה באופן הזה, ציר ה-Z. זכרו, כאשר S שווה ל-0, זה אומר כי לא סיבוב סביב המעגל הזה. זה אומר שאנחנו כאן בחוץ. אנחנו נהיה במרחק של B ובנוסף עוד פעם מרחק A. רואים את זה? לא ננו סביב, סביב בכלל, אנחנו קבענו את S כשווה ל-0. למעשה אנחנו נהיה במרחק B, וזה הולך להיות במרחק של B משם, ואחר כך נהיה במרחק של A. הנקודה B, המרכז של המעגל הזה, ומכאן אנחנו נוסיף עוד A. אנחנו ממש נהיה ממש כאן, זה במרחק של A ועוד B. וכעת אנחנו נשנה T. זכרו, T אומר כמה אנחנו נעים סביב ציר ה-Z. זהו המבט על. הקו הזה שכאן הוא המיקום של ST. ניתן לומר כאשר כאשר אנחנו ממפים את זה, אנחנו מציגים במשתנים, זה יהיה בהתאם לה עקומה. שאי למעשה הקצה החיצוני של הסופגניה. אם זה מבט העל של הסופגניה, זה יהיה הקצה החיצוני של הסופגניה, כמו זה. נסרטט את הקצה החיצוני. ולעשות זאת מעט טוב יותר, נסרטט את הציר במיקום החיובי והשלילי שלו. זה יהפוך אולי את הגרף יותר קל להמחיש דברים. המיקום החיובי והשלילי זה שכאן זה Z שלילי. הקו הזה שכאן הוא נישור ה-ST, אנחנו מנחשים כי ניתן לומר שהקו האדום הזה נקבע אותו כ-S שווה 0 רדיאנים ונגדיל את T, כאן זה T שווה ל-0, זה כאן T שווה 2 וזה יהיה T שווה ל וכאן יהיה 3π 2, כל חזרה עד ל-T שווה 2π. הקו הזה מתאים לקו הזה כאשר נסובב, כי כאשר נסובב נגדיל ל- T ונקווה את S קבוע כ-0. נעשה כעת נקודה נוספת. נגדיר כי S שווה ל-Pi, ברור, זכור, כאשר S קבוע כ-Pi, אנחנו נזוז בדיוק Pi, כלומר 180 מעלות, כאשר S הוא ב-Pi, אנחנו נזוז בדיוק 180 מעלות סביב המעגל, סביב כל אחד מהמעגלים אנחנו ממש כאן, כעת נחזיק את זה קבוע ב-Pi ואז נסובב את זה סביב, סביב כדי ליצור סופגניה, אנחנו ייצאים את החלק הפנימי של הסופגניה. כאשר S הוא ב-πי, ואנחנו הולכים לקחת T מ-0, אז כאשר S הוא פי, ו-T 0, אנחנו נהיה, זה יהיה המרכז של המעגל, אנחנו הולכים להיות מתחת לזה, אנחנו נהיה בדיוק כאן. כאשר נשנה, ככל שנגדיל את T, ככל שנזוז מעלה, לאורך, נחזיק את S כ ואנחנו נגדיל את T, אנחנו הולכים לעקוב אחרי החלק הפנימי של הסופגניה שלנו, וזה... וזה יראה משהו כמו זה. זה הניסיון הטוב ביותר שלנו לצייר את זה. אנחנו יכולים להמשיך ולעשות את זה מספר פעמים, כאשר S יהיה Pi חלקי 2, לסטט את זה בכמה צבעים שונים, כאשר S הוא Pi חלקי 2, אנחנו נסובב מעלה, כאן בדיוק, ב-90 מעלות. ברור, Pi חלקי 2 זה 90 מעלות בנקודה הזאת. וכעת, אם T, למעשה נעקוב אחרי החלק העליון של הסופגניה. מבינים? אנחנו רק נוודא כי אותו. חתך בי, החלק העליון של הסופגניה החלק, נתחיל החלק מכאן. כאשר S הוא Pi חלקי 2 ואנחנו משנים אותו, ואחר כך משנים את T, אנחנו מתקשים לצייר קו ישר, אבל, אבל עכשיו נשנה T, זה יראה משהו כזה, זה החלק העליון של המעגל הזה שכאן, החלק העליון של המעגל הזה יהיה ממש כאן. החלק העליון של המעגל הזה יהיה ממש כאן. עכשיו עלינו רק את הנקודות, וזה משהו דומה לזה. זה חלק העליון של הסופגניה שלנו אם היינו מסים abat al זה היה חלק העליון של הסופגניה ממש ככה ואם היינו רוצים לעשות את החלק התחתון של הסופגניה רק כדי לעשות את התמונה בורה אם היינו מוסיפים את החלק התחתון של הסופגניה החלק התחתון של הסופגניה יהיה אם ניקח את S כ שווה ל 3 3 פאי חלקי 2 ונשנה T זה יהיה החלק התחתון של הסופגניה בואו נסתכל את התמעגל הוא ממש כן האה המעגל הוא ממש כן אתם אמורים להיות מסוגלים לראות את כל הדבר אם זה לא ايا شكوف אנחנו נעקוב אחרי החלק התחתון של הסופגניה, ממש כמו זה. אנחנו יודעים כי הגרף הזה נעשה מעט מבלבל, אבל נקווה כי הבנתם את כאשר S הוא שוב שניי מחוזרים אל החיצוני של הסופגניה. זה גם יהיה בצבע סגול. זה מה שקורה כאשר מחזיקים את S קבוע בערך. בערך מסוים, ומשנים את T. כעת בואו נעשה הפוך. מה יקרה? כ S. קן T שווה 0. זה אומר שלא סובבנו בכלל. אנחנו במישור של ZY. קן T שווה 0 ו-S יתחיל מ-0 ויינוע עד פי חלקי 2. זאת הנקודה הזאת שכאן. אחר כך הוא יהיה לעד פי. הזאת היא אותו דבר כמו הנקודה הזאת. אחר כך הוא יהיה לעד 3 פי 2 ויחזור... יחזור כל הדרך עד 2π. הקו הזה מתאים למעגל הזה שכאן. אנחנו יכולים להמשיך ולעשות את זה. נבחר t שווה π. נעשה... נעשה זאת בצבע אחר, זה לא מספיק שונה. כאשר t שווה π חלקי 2, ממש כמו זה, אנחנו סובבנו סביב ציר הזה ב-90 עכשיו אנחנו נמצאים כאן. עכשיו כאשר נשנית s הוא יתחיל מכאן. וינוע את כל הדרך מסביב באופן הזה. כלומר, הקו הזה מתאים למעגל הזה. אנחנו יכולים להמשיך ולעשות זאת אותו דבר. כאשר T יהיה שווה ל-Pi, זה אומר שלחנו את כל הדרך סביב המעגל כמו זה, וכעת מ-0 ל-Pi 2, כל הדרך הזאת שכאן. אחר כך אנחנו נשנה כל אנחנו נפגע, מטה, קודם. נעשה אחד נוסף רק כדי שנשלים את השלד. ברור. אנחנו מקווים כי אתם רואים את הסגול ה-Ka, כאשר T יהיה שווה ל-3πי חלקי 2, אז אנחנו נהיה במישור XZ, וכעת כאשר תשנו את S, S יתחיל מכאן, וככל שתגדילו את S אתם תנו סביב המעגל, סביב המעגל ממש כמו זה, וברור כאשר תשלימו סיבוב שלם של המעגל, T שווה שני 2 πי זה אותו דבר, אתם חזרתם חזרה לכאן. כלומר זה יהיה, אנחנו יכולים אפילו להצליל את זה באותו הצבע. אנחנו מקווים כי אתם קיבלתם כאן תחושה איך לתאר בעזרת משתנים. לא עשינו עדיין בכלל מתמטיקה עד כה, לא הריינו לכם בכלל את הייצוג המתמטי בעזרת פונקציה וקטורית, אנחנו מקווים כי אתם קיבלתם את התחושה מה זה לייצג בעזרת שניים משתנים. ורק כדי לקבל רעיון לגבי איך השטח של מישור ST שלנו, מתאים אל תוך השטח הפנים, אנחנו מנחשים כי אתם... כי אתם, כי אתם יכולים לומר בתוך R3, הריבוע הקטן הזה שכאן, בואו נראה, מה גובל במה. הריבוע הקטן הזה, אנחנו רוצים להיות בטוחים שבחרנו ריבוע, שאנחנו יכולים לסרטט ברור, אז הריבוע הזה שכאן שבין, כאשר אתם מסתכלים על T, T הוא בין 0 ופי 2, ו-s הוא 0 לבין πי חלקי 2, אז הדבר הזה שכאן, החלק הזה של הטבעת שלנו, אם אתם מתבוננים בו מלמעלה, הוא ייראה, כמו זה שכאן. אתם יכולים לתאר, אנחנו ממהירים את הריבוע הזה, עדיין לא הראינו לכם איך לעשות את המתמטיקה, אבל אנחנו אמרנו את הזה, הזה של הסופגניה. לדעתנו עשינו כמעט כל מה שיכולנו לעשות בצד הוויזואלי. כעת נפסיק כעת את הזה. בשיעור הבא אנחנו נתחיל למעשה לבדוק כי הצד אנחנו שני הפרמטרים האלה. זכרו, S לוקח אותנו סיבוב סביב כל אחד מהמעגלים האלה. ואז T לוקח אותנו סביב ציר ה -Z. ואם אתם לוקחים את כל הצירופים של S ו-T, אתם תקבלו כל נקודה לאורך שטח הפנים של הטבעת או הסופגניה הזו. כיצד ניתן ענוע מ-S ו-T שמשתנים מ-0 עד 2 פי, בש של ערכי מיקום תלת מימדית שתגדיר את שטח הפנים הזה. אנחנו נעשה זה